У новому центрі надають психосоціальну підтримку дітям-переселенцям. У день відкриття на зустріч прийшло близько 20 хлопчиків та дівчаток. 13-річний житель Костянтинівки Донецької області Іван розповідає: "Приїхав у Хмельницький майже півроку тому і половину цього часу з однолітками не спілкувався". Було таке, що не з ким не хотілося дружити. Нічого не було, просто тільки телефон і телевізор. Ну, дивився телевізор. Вперше, він боявся виходити на вулицю, тому що він боявся прив'язатися до тих дітей, і що нам потім доведеться повертатися додому і з ними розлучатися. І був в мене такий страх да, відпустити його самого, щоб нічого не трапилось. Тому що перші два місяці війни ми виходили постійно лише разом на вулицю. Цей центр наразі для таких, як Іван і його мама, людей, яким потрібна емоційна стабільність, розповідає волонтерка центру Світлана Вільчинська. Мета психосоціального центру – надати ту стабільність, якої не вистачає, тобто дати основу для неї. В нас є запити від батьків, ми працюємо в межах такого психологічного, соціально-психологічного розвантаження, плануємо працювати з людьми літнього віку. На спільних зустрічах діти спілкуються, малюють, розповідають про себе і свої почуття. Жителька Сона Ярина каже, її тато в Херсоні і її найкраща херсонська подруга Надя за кордоном, і дівчинка за ними сумує. Я вже подружилася з Софією це моя тепер нова подружка, я тільки сьогодні з нею подружилася. Дітки не знають, як справлятися зі своїми емоціями. Зараз воєнний час, так, ми з ними це опрацьовуємо, говоримо, говоримо про колесо емоцій, які, які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі отакі от мастер-класи, от ви бачите, проводимо. Щоб діти мали все необхідне для арт-терапії, потурбувалися колеги з Данії, каже Світлана Вільчинська. Данський червоний хрест, вони ми опікуються тим, щоб ми мали можливість чим працювати на локаціях з нашими підопічними і відповідно вони фінансують всі основні питання, які входять до складу або в юрисдикцію даного проекту. Центр психосоціальної підтримки товариства Червоного Христа України відкрили Хмельницького в міжнародний день волонтера, розповів на відкритті виконувач обов'язки обласної організації Богдан Малінський. За його словами, це перший такий центр на Хмельниччині, хоча волонтери Червоного Христа працюють в області в 17 локаціях. В центрі працюють бригади, лікарі. Та психологів, донатовані Норвежською організацією Червоного Христа, також створений центр незглавності, де люди можуть в період локаути підійти зайти і погрітися, користуватися інтернетом випити та твого За словами координаторки центру Олени Лямзіної, психосоціальну допомогу волонтери «Червоного Христа» від червня надають у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті. Не сьогоднішній день ми вбили Більше 10 тисяч осіб, які долучалися до наших заходів. На Хмельниччині працюють на сьогоднішній день 17 локацій. Це 18. І ми плануємо відкривати в цьому місяці ще локацію в Константину. За її словами, у приміщенні центру є укриття, проведення заходів відповідає всім вимогам безпеки. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини на Суспільному. Хмельницький.